بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم تمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت وَإِذَا الرُّسُلُ أقطت لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من الله في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين لم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا وجعلنا فيها مراسي شامخة شامخات واسقيناكم كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعيب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقس.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 ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله